مذ جئت ظمانا هوى بحبك القلب ارتوى فاطمه يا قل هوى حب على عرش السوى يا كوثرا حين عبار قد ملا الكون سوا وعطرك حين تشار فاحا إماما ممتظر أشم فيك وردا ليس مثل أي وَرْدِ شذاك الفاطمي فاح نرجسي وعدي صنعت في قلبا شائقا بغير حدي إذا ناديت زهرا لا في يا مهدي بعقمة وعيني لا ترى سواك نورا تجارة انتظاري في هواك لن تبورا اشتركوا <تصفيق> وقتی که دورم اینجوری دلم می میکنم میرم به روزای قدیم خاطر وازی میکنم از بچگی هم تا حالا روزی ما میگیرم ازم هر جا گل یاس میبینم یادت تو میافتم فقط تویی همون بمانه واسه هر عاشقانه منو ببین دواره یه مادری برام کن تو قنوطت من و با اسم کوچیکم صدام کن یه کاری کن براتون نو کره خوش باشم روز ظهور که میشه تو رکا به مهدی باشم